Lisää videon musiikkia napauttamalla valikkoa taustamusiikki. Esikuuntele ja valitse sopiva. Voit lisätä videon tietokoneelle tuotuja musiikki- ja äänitiedostoja napauttamalla valikkoa mukautettu ääni ja valitsemalla Lisää äänitiedosto. Lisää videon tekstiä napauttamalla valikkoa Teksti. Vie valmis video ulos Napauttamalla valikkoa Viimeistele video ja Vie video. Anna videolle nimi ja valitse tallennuspaikka. Video viedään muodossa MP4.